електротранспорту відновили сьогодні у Запоріжжі. Зокрема, почали курсувати шість трамвайних маршрутів. Водійка третього трамваю Людмила Муха каже, за пасажирами скучила. Робота цікава, вдома сидіти не дуже, краще на роботу ходити. Насильно багато сьогодні людей на лінії. А так, звісно, раді, що ми працюємо. Вийшли у повному складі. Скільки кошти? У нас безплатно. У нас безоплатно в трамваї. Це дуже зручно, адже базар, скупишся, а додому з сумкою тяжко йти. А коли є транспорт, ще й безкоштовний для пенсіонерів – це дуже добре. Пасажирка трамваю Наталя Гадун каже, коли електротранспорт не працював, користувалася маршрутками. Зрідка. У нас магазини поруч. Зрідка. Звісно, дорого. Пенсія 3000 тисячі за 49 років. Я дуже рада. Слава Господу відкрили. Пішов рух трамваїв, тролейбусів. Відновили роботу і шість тролейбусних маршрутів. В них, як і в трамваях, проїзд безоплатний. Як повідомив секретар міськради Анатолій Куртів, кількість електротранспорту збільшено втричі – від 14 до 70 одиниць. Завдяки тому, що почали рухатися міський, міський транспорт, такий як трамваї, тролейбуси, стало набагато краще. Більше я дуже рада, дуже-дуже дякую, дякую, і, що у нас вулиці освітлі, і є така надія, що скоро буде перемога і все буде добре. Громадський електротранспорт працюватиме з 5 до 22 години, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Дар'я Пасіченок, Максим Савчук, Суспільна новина Запоріжжя.